وعرفنا فيما مضى أن التوسل إلى الله تبارك وتعالى هو التقرب إليه بما يحبه ويرضاه من سائر أنواع الطاعات الموصلة إلى جنات النعيم وكذلك يا عباد الله باجتناب المناهي والمكروهات التي تباعد العبد من النعيم الأخروي وكذلك عرفنا أن معنى الوسيلة كما جاء في لسان العرب وفي كلام أهل اللغة وكذلك نص عليه علماء التفسير في تفسيرهم لمعنى الوسيلة الواردة في الآيتين من كتاب رب العالمين وفيهما يقول رب العالمين فابتغوا إليه الوسيلة ومعنى ذلك تقربوا إليه بالقربة وبالطاعة وبالعمل الذي يرضيه تبارك وتعالى وقد تكلمنا كذلك على أن الوسيلة والتوسل كثيرا ما يدور الكلام عنهما ويستعمل هذا اللفظ في باب الدعاء وذلك بقصد إجابة الدعاء ولذلك عرفنا في الخطبة الماضية أن الله رب العالمين يحب من عباده أن يسألوه ولحب رب العالمين لعباده أن يسألوه شرع لهم ما يوصلهم إليه من أقرب باب ولذلك هناك موضوع تكلمنا عنه في الخطب الماضية ألا وهو موضوع الأسباب التي يجاب بها الدعاء وكلنا ذلك الرجل الذي يدعو رب العالمين ولا يدعو أحدا غيره وكلنا ذلك الرجل الذي يلح على رب العالمين أن يحقق دعواته وكلنا ذلك الرجل الذي يطمع في رب العالمين أن يجيب له دعاءه سواء كان سؤاله في أمر من أمور دنياه أو في أمر من أمور دينه أو في أمر من أمور آخرته وقد عرفنا أن هناك من الموانع التي تعيق تحقق إجابة الدعاء وقد يطول بالعبد الدعاء ولا يجد من ذلك إجابة وكل ذلك يكون مفصلا فيما تكلمنا عنه في خطب ماضي ولذلك يا عباد الله شرع لنا رب العالمين ثلاثة أنواع من التقرب إليه في الدعاء وهذه التوسلات الشرعية ينبغي علينا أن نجتهد في تحقيقها في باب الدعاء وأول ما ينبغي علينا أن ندعو به رب العالمين مبتغينا وجهه تبارك وتعالى ومخلصين له في الدعاء ومتبعين في الدعاء لسنة, لسنة خير من كان على وجه هذه الأرض ولذلك يا عباد الله شرع لنا رب العالمين أن ندعوه بأسمائه وصفاته وأكثر من يدعو للأسف الشديد يغيب عن ذهن ذهنه وكذلك ينصرف عن باله أن يسأل ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا أرحم الراحمين أدخلني في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وكذلك يسأل العبد ربه بصفاته اللهم إني أعوذ بقدرتك أن أضل اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي بمثل هذا ينبغي أن تلهج ألسنتنا ونحن نسأل رب العالمين وما أجود أن يكون الدعاء دعاء التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى فكل ذلك يا عباد الله يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق الدعوات ولذلك عندما يسأل العبد ربه تبارك وتعالى لمن مات من أهله وأقاربه يا رحمن ارحم موتانا يا أرحم الراحمين اغفر لميتنا كل ذلك يكون من أسباب إجابة الدعاء ولذلك شرع لنا رب العالمين نوعا ثانيا من الأنواع التي يشرع بها من الأنواع التي يجاب بها الدعوة. ألا وهو أن ندعو رب العالمين بما نؤمن به في الله وفي رسوله صلوات الله وسلامه عليه وكذلك بما أرسله إلينا من بما, بما أنزله من كتبه وبما أرسل به رسله كل ذلك نؤمن به ونسأل رب العالمين كمن كأن يقول العبد اللهم إني أتوسل إليك بتوحيدي لك وبإيماني بك وبمحبتي لرسولك صلى الله عليه وسلم أن تفتح لي أبواب الرزق وأن تيسر لي كل أمر عسير كل ذلك مشروع من العبد أن يدعو الله تبارك وتعالى بإيمانه بإيمانه بالله وكذلك باتباعه لسنة رسول الله اللهم إنا نسألك بحبنا واتباعنا لسيد الأولين والآخرين أن ترزقنا شفاعته في جنات النعيم هذا يا عباد الله نسأل رب العالمين أن نال الشفاعة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعنا لسُنته وبمحبتنا الصادقة الدالة على صدق العزيمه وعلى قوة الرغبة كل ذلك مشروع يا عباد الله أن نسأل رب العالمين بإيماننا وقد كذلك يا عباد الله شرع لنا رب العالمين ان نساله باعمالنا الصالحه التي نعمل من كان في خاصه نفسه يرى انه قد عمل عملا صالحا مخلصا لله تبارك وتعالى فيه وموافقا فيه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا باس ان يدعو الله به اللهم اني اتوسل اليك بحسن جواري وبمعامله الطيبه للخلق أن تقربني إليك وأن تباعد بيني وبين النيران وأن ترزقني, وأن ترزقني الخير وأن تبارك لي فيما اعطيت العبد يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بجملة من أعماله الصالح اللهم ببري لوالدي أرزقني بر أولادي بي كل ذلك جائز ومشروع وشرعه رب العالمين لنا كذلك يا عباد الله وأما النوع الثالث الذي تكلمنا عنه وبالتكرار تصل المعلومة وتثبت ثبوت الجبال الراسخات وبذلك نحقق المفهوم الصحيح لخطبة الجمعة وهو الانتفاع بما يكون من تذكير وبما يكون من تصحيح وبما يكون مما ينبغي على العباد أن يتعلموه في أمر دينهم. الأمر الثالث والنوع الثالث أن أن يطلب العبد من أهل الخير والصلاح أن يدعو له من وجد في أهل الخير والصلاح من طلبات فله أن يسأله رجلاً صالحاً يا أخي أسألك الدعاء لوالدتي فإنها في المشفى يا أخي أسألك الدعاء لي فإني أمر بأزمة ما يا أخي أسألك الدعاء لفلان الفلاني فقد أوصاني أن تدعو له وهو في شدة وهو في كر ونسألكم الدعاء لفلان كل ذلك مشروع وقد شرعه العلماء بضوابط ينبغي أن تفهم هو أن يكون هذا الشخص على قيد الحياة أن يكون الشخص على قيد الحياة وأن يكون حاضرا حضور من يرى بعينه الأشخاص وأما الغائبون فلا ينبغي علينا أن نسألهم الدعاء لغيرهم فإنهم غائبون وإنهم يجهلون وإنهم لا يقدرون وإنهم كذلك يا عباد الله يعجزوا فكل ذلك يا عباد الله هي الأنواع التي شرعها رب العالمين في كتابه وكذلك جاءت بها سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وما دمتم قد عرفتم ما هو المشروع في التوسل وعرفتم حقيقة التوسل وأنه هو الطاعة التي توصل إلى الجنة فهناك يا عباد الله هناك من المعاني الباطلة في التوسل وقد انتشرت أيما انتشار نتيجة لكسرة الجهل وقلة العلم وضعف من يعرف حقائق يعرف الأمور على حقيقتها ويفهم أدلة الكتاب والسنة كما فهمها صحابة هذه الأمة صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه ولذلك يا عباد الله مع اتفاق علماء السنة على المعنى الوسيلة والتوسل وما يشرع في هذا الباب إلا أنه قد خالف الطوائف مبتدعة كالصوفية والشيعة في هذا الموضوع ولما كان ضلالهم يتعلق ويمس العقيدة التي يدين بها العبد لله وكان تصحيح المفاهيم من أكبر الموانع التي تمنع العبد من الوقوع في الشبهات كان الكلام على النها على في هذا الموضوع في الخطبة الماضية ونسترسل فيه ونستكمله في هذه الخطبة وفي الخطبة التي تليها بحول الله تبارك وتعالى وقوته. ولذلك يا عباد الله في هذا في هذه الساعة المباركة من خير يوم طلعت عليه الشمس نتعرف على معنى زائف للتوسل ألا وهو التوسل بالبدع. والتوسل بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى في كتابه وكذلك لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يعرف أن الأشخاص الأحياء وظيفتهم في هذه الحياة الدنيا هي وظيفة العبد الذي ينبغي أن يعمل صالحا وأن يسأل أن ي... وأن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يدخل الجنة برحمته. مهما كان هذا الشخص ومهما كان مقامه، ولذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه علمنا درسا ينبغي علينا ألا نجهل وهو أنه عبد لله ورسوله. الله تبارك وتعالى اصطفاه اصطفاه من سائر الخلق. وكذلك رب العالمين بيّن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يبلغ رسالته فقد كان كما قال رب العالمين يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فبيّن الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه أن يبين وينبغي عليه أن يبلغ وكذلك قد أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس وأن يوضحوا حقائق الأمور وإلا كانوا من كاتم العلم وإلا كانوا مستحقين لعقاب الله تبارك وتعالى كل ذلك نقوله من باب معرفة أن الأشخاص مهما كان قدرهم دينياً ومهما كانت منزلتهم الشرعية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولذلك ينبغي على العبد أن يعرف حقيقة ما ينبغي عليه أن يعرفه في بابه حقوق الاولياء، فكلنا ذلك الرجل الذي يعرف الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحق، وكلنا ذلك الرجل الذي يعرف ان رب العالمين قد بين في كتابه انه يدافع عن اوليائه الصالحين، ولكن يا عباد الله الولي هو الذي ينتفع بما يكون من عمله الصالح، ولا ينتفع غيره باعماله. ولذلك يا عباد الله بالمثال يتضح المقع إذا عرفنا رجلا من أهل الخير والصلاح قد آتاه الله تبارك وتعالى علما وعمل فهل يشرع لنا أن نقول له يا أخي نسألك أن تعطينا جزءا من علمك ومن عملك الصالح حتى متقرب إلى الله تبارك وتعالى وحتى نصل إلى ما وصلت إليه لا ينبغي أن يسأل بهذا الأمر بل إن عمله الصالح ينتفع به وحده ولذلك قد قال رب العالمين في كتابه الكريم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى من خير ومن شر والأولياء نسأل رب العالمين بمحبتنا لهم أن يقربنا إليه نسألهم بالمحبة الشرعية الصادقة وأما أن نسألهم بأعمالهم وأما أن نسألهم بمنزلتهم وحقهم عند الله وأما أن نسألهم بجاههم واما ان نقسم على الله تبارك وتعالى ان يجيب لنا الدعاء بمنزله هؤلاء عند الله فكل ذلك غير مشروع بل كل ذلك من ابواب التجاوز والاعتداء في الدعاء ولذلك يا عباد الله قد تكلم العلماء على معنى التوسل بالباطل وانه يراد به ان ندع ان ندخل في الدعاء ما ليس بمشروع كأن نطلب من الله تبارك وتعالى أن نحقق أن يحقق لنا دعواتنا بسؤالنا لله تبارك وتعالى بذات من ذوات خلقه أو كذلك نسأله بجاه عظيم عند رب العالم نسأله بمعظم ببركة فلان بحرمة فلان بحق فلان من أنبيائك ورسلك وصفوة خلقك أو من ملائكتك المقربين أو كذلك يا عباد الله من أوليائك الصالحين كل ذلك غير مشروع وكل ذلك لم يرد في كتاب وكذلك لم يرد في سنة ومن جعل الشفعاء ومن جعل الأولياء وسطاء بينه وبين ربه تبارك وتعالى بحيث يقسم بهم على الله وبحيث, يسألهم وبحيث يسأل الله تبارك وتعالى من طريقهم ومن خلالهم وبحقهم وبركتهم فقد ضل ضلالا بعيدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا ذلك وكذلك رب العالمين لم يعلمنا ذلك في كتابه وكذلك صحابتنا الكرام قد كانوا في غاية من أمامة تبليغ هذا الدين وما كان وما هكذا كانوا يفعلون بل كانوا يسألون الله تبارك وتعالى بالطريقة الشرعية التي سمعتموه وكذلك قد كانوا يسألون الله تبارك وتعالى بطلب الدعاء من نبيهم صلى الله عليه وسلم في حياته فكانوا يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم يا رسول الله ادع الله ان يعافينا يا رسول الله استسق لنا فقد حصل ما حصل من القحط وكذلك حصل ما حصل من الابتلاء ومن الشدائد فكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يرفع يديه وهو في جموع صحابته وبين أهله وأحبابه ويدعو رب العالمين يا رب أغثنا يا رب أغثنا الكل يرجع إلى رب العالمين وكذلك يعلمنا الصحابة الكرام أنه ينبغي علينا أن نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بما شرعه ولذلك يقول العلماء إن التوسل بأشخاص الأنبياء والأولياء والصالحين كل ذلك من البدع المحرمة في الدين وقد نص غير واحد من أهل العلم كأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما على أنه لا يجوز أن يقسم على الله تبارك وتعالى بمخلوق، لا يجوز أن تقول اللهم إني أقسم عليك بالولي الفلاني أو بالنبي الفلاني أن تحقق لي دعوتي وأن تغفر لي ذلتي وأن تفرج عني كربي كل ذلك ليس بمشروع بل هو من البدع المحرم وكذلك يا عباد الله لا يجوز للعبد أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بمنزل لا يجوز للعبد أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بجاه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه اذ اننا كما نعرف ان اتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم لابد وان يكون اتباعا عمليا باتباع سنته وبفهم سنته وبتطبيق سنته وهكذا تكون المحبه فقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نسال الله تبارك وتعالى وحده وان لا نوسط احدا في دعائه وان نرغب الى الله تبارك وتعالى وحده بعيدين كل البعد عن المخلوقين ولذلك يا عباد الله كلنا يعرف أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عند رب العالمين إذ هو سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم وحوضه الشريف يرد عليه الناس يوم القيامة عندما يتصببون عطشا وعندما يتصببون عرقا وعندما يريدون كذلك أن يشربوا من حوض الرسول ونبينا صلى الله عليه وسلم له من المعجزات وكذلك يا عباد الله مقامه رفيع عند رب العالمين ومنزلته سامية ولذلك يا عباد الله تعبدنا رب العالمين بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله رب العالمين بمحبتنا لنبينا الأمين وكذلك بصلاتنا وسلامنا على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يردنا على حوضه وأن يرزقنا الشرب من حوضه الشريف أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فلا يجوز للعبد وهو يدعو رب العالمين أن يقول اللهم إني أسألك بنبيك أو بجاه نبيك أو بالشيخ الفلاني أن تغفر لي كذلك لا يجوز له أن يقول أسألك بجاه بحق جاه النبي عليك أو بحق قبر نبيك أو ببركة سيدنا النبي كل ذلك غير مشروع وكذلك أن يقول العبد بلغة العامة يا رب عشان خاطر حبيبك النبي نجح أولادي أو في زوجتي أو غير ذلك كل ذلك غير جائز أن نسأل الله تبارك وتعالى بمثل هذا الأمر وكذلك يا عباد الله منع العلماء من أن نسأل الله تبارك وتعالى بالمخلوقات المشرفة كالكعبة المشرفة كأن يقول العبد اللهم إني أتوسل إليك بالكعبة الشريفة أو أتوسل إليك بحق بيتك الحرام أو أتوسل إليك بحق يوم الجمعة أو ببركة يوم الجمعة كل ذلك غير جائز وكذلك لا يجوز أن يتوسل العبد بحق رمضان ولا بحق ليلة القدر فهذه الألفاظ يا عباد الله لفظ الجاه ولفظ البركة ولفظ الحرمه ونفض وهات وهات ومثل هذه الالفاظ لم ترد في ايه ولم ترد في حديث ولم يفعلها صحابه نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلم من ذلك انه غير مشروع وانه داخل في قبيل البدع التي ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وعلى العبد أن يسأل الله تبارك وتعالى بمحبته للنبي وباتباعه لسنة النبي وكذلك بتوحيده لرب العالمين وبإيمانه الصادق في الله تبارك وتعالى وفي نبيه صلى الله عليه وسلم ومهما يكن يا عباد الله فقد استدل أهل الأهواء والبدع بجملة من الآيات والأحاديث في هذا الباب مستدلين بذلك على جواز التوسل بذوات واشخاص المخلوقين وكذلك بجاههم وكذلك بحرمتهم وكذلك ببركتهم وكذلك استدلوا على جواز التوسل بالازمنه والاماكن الفاضله على هذا على مثل هذا التوسل البدعي والمسلم الحصيف الذي ينبغي عليه أن يعرف الأمور على حقيقتها عندما ينظر في هذا الباب وفيما يستدلون به يجد أنهم قد يستدلون بآية ويحرفون تفسيره ويفهمونها التفسير الذي يحقق شبهاتهم والذي يروج لأباطله وكذلك عندما يستدلون بأحاديث صحيحة يفهمونها على فهمهم الذي هو من اتباع أهواء نفوسهم وكذلك يفهمونها كما يريدون مبتعدين كل البعد عن فهم الصحابه الكرام، وعندما يستدلون بالاحاديث الضعيفه والمكذوبه فهذه هي عمدتهم التي يستخدمونها في ترويج الباطل وفي ابعاد الحق عن ال... ابعاد الخلق عن الحق، ومن هذه الاستدلالات يا عباد الله أنهم يستدلون بقول الله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فيقولون إن الكلمات التي تاب الله تبارك وتعالى بها على آدم عندما اقترف الخطيئة هو أنه سأل الله تبارك وتعالى بحق نبيه محمد والعلماء يقولون ان هذا التفسير تفسير باطل وان تفسير وان هذا التفسير على هذا النحو قد جاء فيه حديث ولكنه حديث غير صحيح بل حديث ضعيف وموضوع ولا يصح ان يستدل العبد على جواز التوسل بحق الانبياء بمثل ما توسل ادم بنبينا بحق نبينا صلى الله عليه وسلم ولان التفسير الصحيح ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم في تفسير الكلمات التي تاب بها على ادم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فهذا اول ما يستدلون به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 الى الاضرحه وقبور الاولياء والانبياء وان يدعوا وان يسالوا الله تبارك وتعالى بحقهم وببركتهم عند قبوره وقد بين رب العالمين ان هذه الصوره في الدعاء قد كانت وقد كانت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على قيد الحياه. فالصوفيه وارباب الطرق الصوفيه واصحاب العمائم الحسينيه يقولون انه يجوز أن يأتي العبد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت في قبره فيقولون نسألك, بحب نسألك يا ربنا أن تغفر لنا خطايانا بحق نبيك أو ببركة نبي أو كذلك يا رسول الله استغفر لنا يا رسول الله اغفر لنا كل ذا على هذا النح يكون هذا الدعاء دعاء شركيا لأنه يعتبر من سؤال غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله ولذلك يا عباد الله المنافقون لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يستغفر الله تبارك وتعالى لهم بيّن رب العالمين أن, هذه أن مناسبة هذه الآية أن نفرا من المنافقين كانوا على ما كانوا عليه من اظهار الاسلام وإبطان الكفر والنفاق، جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبوا منه ان يدعو الله تبارك وتعالى ان يغفر لهم، فليم رب العالمين ان هذه الصوره تصح في حاله حياه النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده بين اصحابه، واما سؤال النبي صلى الله واما سؤال الله تبارك وتعالى بالنبي وقد مات وهو في قبره فغير جائز بل ذلك من الممنوع بل ذلك من البدع المحرم وكذلك يا عباد الله من أكثر ما يستدلون به من الأحاديث الصحيحة ما ذكرته في الخصبة الماضية وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزل بالناس قحط شديد فكانوا لا يجدون الماء وكانوا لا يجدون كذلك يا عباد الله ما يقومون به أنفسهم سأل الله تبارك وتعالى بقوله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا فإن اليوم نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا فتسقينا فدل ذلك على أن هناك محذوف في هذا الدعاء فإما أن يقول العبد اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك وإما أن يقول اللهم إني أتوسل إليك بدعاء نبيك فعاد الصحابي الجليل بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى طلب الدعاء من العباس بن عبد المطلب لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يدعو الله تبارك وتعالى لعموم المسلمين أن يرفع الله تبارك وتعالى عنهم هذا البلاء فدل هذا الحديث على أن المقصود أن نتوسل بنبينا هو أن نتوسل بدعائه لا أن نتوسل بجأ وهكذا جاءت النصوص مفسرة ومبينة في هذا الحديث ولذلك يا عباد الله ينبغي علينا أن نفهم هذا الحديث كما فهمه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم والا اذا كان الصحابه يفسرون اللهم انا متوسل اليك بنبيك على انه توسل بالجاه او على انه توسل بحرمته أو, او على انه توسل ببركه النبي فما كانوا اذن يحتاجون الى ان يذهبوا الى العباس ويطلبوا منه ان يدعو الله تبارك وتعالى ان يسقيه فدل ذلك على أن المقصود في هذا الحديث هو التوسل بالدعاء بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عدل الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الى سؤال الى طلب الدعاء من العباس وهو على قيد الحياه وكذلك الحديث الثاني الذي يستدلون به بالباطل على جواز التوسل بالجاه وبالحرمه وبالبركه وبالذات هو حديث الاعمى الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا منه الدعاء ان ان يرد الله تبارك وتعالى اليه بصره فقال يا رسول الله ادع الله لي ادعو الله لي ان يعافيني، فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه مخير بين ان يدعو الله له او بين ان يصبر على هذا الابتلاء حتى يقر الله تبارك وتعالى له الاجر الغفير في جنات النعيم، فقال له ادعو الله تبارك وتعالى لي يا رسول الله، فدعا الله تبارك وتعالى فختم الصحابي الجليل بقوله اللهم انا نسالك ان تشفع فينا دعاء نبيك كما شفعته في فدل ذلك على أن هذا الحديث لا وجه للاستدلال به على جواز التوسل بالجاه وإنما المقصود في هذا الحديث أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وأما الأحاديث الضعيفة فما أكثر ما يستدل به هؤلاء من ذلك الحديث الضعيف اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك والعلماء يقولون انه لا احد لمخلوق، انه لا احد من مخلوقات الله له حق على الله تبارك وتعالى ولا يسأل الله تبارك وتعالى بمخلوق، اذ ان الاقسام بذلك نوع من انواع الحلف بغير الله، كما ان طلب الدعاء على سبيل البركة وعلى سبيل الذات وعلى سبيل الحرمة يعتبر من الاعتداء في الدعاء وكذلك يا عباد الله من الأحاديث الضعيفة حديث توسلوا بجاه فإن جاهي عند الله عظيم وكذلك حديث من سره أن, يوعي ان يوعيه الله حفظ القران وحفظ اصناف العلم فليقل دعاء اللهم اني اسالك بانك مسؤول ولم يسال مثلك واسالك بحق محمد نبيك وابراهيم خليلك وكذلك موسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك كذلك هذا من الاحاديث الضعيفه وكذلك حديث اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتك ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء من قبلي إنك أرحم الراحمين هذا أيضا من الأحاديث الضعيفة وكل ذلك يا عباد الله يبين لنا أن باب الدعاء مفتوح على مصراعيه لمن دعا رب العالمين ومع ذلك ينبغي للمتوسل أن يتوسل بالطريقة الشرعية إلى الله تبارك وتعالى ونسأل الله رب العالمين أن يصحح لنا وأن يقربنا إليه التقريب القريب ربنا تقبل منا دعان واغفر لنا ذنوبا اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارزقنا حسن الخاتم اللهم ارزقنا حسن الخاتم اللهم احينا إذا كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لم. اللهم ارزقنا الاستقامة على دين اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم ارزقنا القرب إليك اللهم قربنا إليك وحببنا إليك اللهم ارزقنا القرب إليك وحببنا إليك اللهم إنا نتوسل إليك بتوحيدنا لك وبإيماننا بك أن ترزقنا يا ربنا حسن حسن اللقاء بك اللهم إنا نسألك حسن اللقاء بك اللهم توفانا مسلمين وأحسن ختامنا أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين